Eh, kjære alle sammen, nå vet ikke jeg om mikrofonen hører, så jeg hadde hørt løst. Eh, mitt navn er Ulf Sverdrup, velkommen til Norsk Utenrikspolitisk Konferanse 2023. Det er fullsatt sal i dag, så det er fantastisk gøy å se så mange har kommet hit. Også velkommen til dere som følger oss på streaming. Eh, dette er da NUPIS årskonferanse, og i år arrangerer vi den i samarbeid med Utenriksdepartementet. Uh, og den er en, også en konferanse som er den første i en åpnings, en slags åpningskonferanse- for ett nytt responsprojekt, som jeg er sikker på at utenriksministeren- eller statsministeren, eller begge to vil uh, si litt om, om et litt øyeblikk. Formålet med dagens konferanse er todelt. Det første handler om å belyse endringer i det internasjonale samfunnet. Og for det andre... Uh, vi forsøker å drøfte Norge skal, karn og bør møte de endringene på best mulig måte. Kanskje hvis vi er flinke i dag, så lykkes vi med å drive frem innovasjon i norsk utenrikspolitikk. Eh, alle sammen kan delta sagt: kan bruke nettsiden menti.com, og der logger dere inn via en kode som dere finner i programmet eller på NUPES nettside. Vi har et veldig tett pakket program med veldig dyktige innledere. Men la meg først bare se si et par ord som danner en slags ramme for konferensen. Vi møtes i dag i en time med väldigt stor dramatikk. Det er mange store, raske och ikke minst samtidige endringer i internasjonal politikk. Stor risiko, stor usikkerhet, store svingninger, stor volatilitet. Og dette gäller på en rekke områder. Det gjelder internasjonal finans, handel og økonomi. Det handler om energitransisjon, energimarked, og ikke minst den teknologiske utviklingen, som är disruptiv. Og vi ser dette også innenfor internasjonal politikk. Der det er konflikter, mistillit, krig og spänningar Ukraina, Taiwan, bare for å nevne noe. Og innad også, i nationalpolitik, politikk, sviktende tillit, sosiale spenninger øker, og ikke minst ser vi att det en kamp om ideer mellom et demokratisk styresett og autoritære stater. Også en spenning mellom forhold mellom det nasjonale og det globale, mellom åpenhet og proteksjonisme i økonomiene. Så på mange måter, for å sitere i en stolt meg, frikvarteret er over. Det er en ny situation. Og her i Europa så raser krigen mot Ukraina videre. Det har vært i mer enn 13 måneder med voldsommere humanitære ledelser, ødeleggelser av infrastruktur. Og ikke minst en brutal krig, med mange eh, svært store militære tap på begge sider. Og Russland viser ingenting til å sin strategi, og Ukraina på sin side fortsetter kampen, selv om det tærer på. Ukraina trenger mer våpen, her under jagefly. De trenger våpen raskere, og de trenger humanitær hjelp, ifølge Ukrainerne selv. Og et bredt flertall på Stortinget samlet seg nylig også- rundt det såkalte Nansen-hjelpen, bistandsprogrammet, utviklingsprogrammet. Så langt, så langt har det europeiske og det transatlantiske samarbeidet vært sterkt. Alle land øker sine forsvarsbudsjett. Studier viser også at europæerne faktisk står mer samlet nå- enn de gjorde for ett år siden, i for eksempel i synet på Russland. De fleste i Europa ser faktiskt Russland nå som en fiende. Også i Tyskland. Men konflikten er om mange dimensioner Og alle har potentiale for å forme en fremtidig europeisk og internasjonal økonomisk orden. Og alle vil ha stor betydning for Norge, for utenrikspolitikken i Norge. Men også for fredslandet Norge, for investolandet Norge og for energilandet Norge. La meg nevne kort. Først energi. Europa faset ut russisk gass, og det har gitt Norge til å skille med en kritisk rolle i europeisk sikkerhet. Krisen har også gjort at partnerskapet med EU mellom Norge og EU har blitt utvidet på en rekke områder. Klima og natur er en av våre viktigste utfordringer på sikt. Krigen har trolig intensivert tiltakene i Europa og USA i rettning med en grønn omstilling. USA har sin Inflation Reduction Act, Europa har sin Green Deal och detta reformer som är väldigt stor betydelse för Norge. Kineserna har også utlöst en riktig diskussion om den framtida internationella orden. Som en ganske liten stat så är Norge särskilt upptatt av rätt ordningen. Bara tänk på det upp att en statsledare för ett land som är permanent medlem av säkerhetsrådet är utsedd och på något Sånn som det som skjedde på fredag. Og ikke minst har, vi, har krigen vist at det store globale bildet- om den fremtidige internasjonale arkitekturen uh, er i spill. Mens vi møtes her, så møtes Kinas president Xi- med president Putin i Moskva. Folke, i fjor så måtte vi kanselere konferensen for Finland-president Ninestø fikk covid dagen før. Nå er pandemien bak oss. Men det føles som en evighetssida, men spørsmålet om global helse og beredskap er ikke borte. Og vi kan fortsette. Før helgen var det samme Ninistø i Tyrkia, og da ble det klart at medlemskap i NATO vil snart skje. Og vi må tro at Sverige vil følge etter. Dermed vil også Nordens politiske geografi varie endres, også i nord nordområdene. Så det skjer mye, som samtidig, og det skjer med stor fart. En krevende jobb å forstå endringene, for ikke å ikke forsøke å tilpasse seg- eller å styre utviklingen. Kjære alle sammen, vi i dag skal ha et spennende program. Vi skal prøve å belyse noen av disse spørsmålene. Og først ut, en det er stor glede å invitere statsminister Jonas Garstøre til podia, for å høre hans tanker og perspektiver. Så takk for at du er her, Jonas, og tusen takk for at du bruker av din hektiske tid til å diskutere disse spørsmålene. Vær så god, ordet ditt. Min takk går til Nupi for å være rådgiver og veileder for oss og UD i denne Veldig spennende serien som vi åpner i dag, og 15 minutter til å åpne og nærmest i alle svarene. Det er jo en uh, attraktiv invitasjon å få, tidlig på morgenen. Uh, utenriksministeren skal i Storting klokken 10 holde utenrikspolitisk redegjørelse, så hun får også med sig gode ideer til å skrive om den. Uh, la meg begynne med å si at uh, jeg får jo uh, déjà vu-følelsen når jeg kommer her og møter gamle kolleger fra UD som er som nye og som nå arrangerer respons, fordi jeg husker tilbake igjen til 2005-2006, da vi lanserte Refleks. Noen av dere vil huske det. Meningen med det prosjektet, det var å utfordre våre instinkter og reflekser i en tid med forandring. Vi ønsket å si, og gjøre, og vise at vi kan ha åpnere debatt om utenrikspolitikk og sikkerhetspolitiske veivalg at uh, smånasjonen Norge hadde en tradisjon og kultur kanskje for å diskutere disse spørsmålene, de viktigste blant dem, i ganske lukkede rom, hvor vi fant brede enheter. Det har tjent landet vårt godt, men vår vurdering var på dette tidspunktet i 6-7 at vi kunne tåle større debatt om det, og det var stor interesse rundt om i landet. Jeg merket jo når jeg reist som utenriksminister på universitetet og høyskole, de gjør det fortsatt, noe må det mest spennende du gjør, er å snakke om internasjonale forhold til unge mennesker med stor interesse. Vi vil diskutere norske interesser, norske verdier, og ha en åpen debatt. Så kunne man brukt de 15 minutterne på å snakke om alt som har forandret seg mellom da og nå. Og historikerne skal sette navn på vår tid. Jeg husker det inntrykket de gjorde på meg å lese Erik Hobsvam, den brittiske historikeren som skrev boka The Age of Extremes. Og det var, da, det var et århundre han beskrev, men det århundret var fra 1914 til 1989. Det var ett knappt århundre. Boka kom i 1994. vad historikerne så kalle tiden fra 1989 til vi si, i dag, eller når var det? at de inntraffet en annen epoke. väldigt spennende og ikke lett å si. Men det er interessant å lese, og jeg gikk tilbake igjen 1989 og leste et foredrag som Johan-Jøgen Holst holdt høsten 1990 på Nobelinstituttet, hvor han sa at «Europa er i endring, dramatisk endring. Vi har det siste året vært vittne til et historisk drama, til et fortettet hendelsesforløp som gir med ett slag endret virkelighet som omgir oss.» De fleste av oss er fremdeles i ferd med å orientere oss i hva den nye virkeligheten betyr. For oversikt og innsikt forstå hva endringene medfører, spesielt for oss. Europas deling går nå over i historien. Den kalle krigen blir også en del av historien. Noe av troen på Europa er i ferd med å komme tilbake." Sa den kommende minister på det tidspunktet. Nå er det altså en ganske annen tid. Og vi har, som uh, Ulf fremførte, krigen i Ukraina. Vi har postpandemi, energi og geopolitik, president Xi i Moskva, spenningene i sør øst Kina på vei opp, demokratier press, menneskerettigheter som utfordres, USA i ändring og FNs klimapanels rapport i går tegner hele bakteppet av den store endringskraften. Så jeg vil invitere til at denne serien med respons oppfordrer oss å tenke gjennom hvordan blir Norge utfordret, hvilke handlingsalternativer har vi. Og da vi jeg trekke opp et bilde jeg brukte som utenriksminister. Det var en statsvidenskapelig tilnæring med en firefeltstabell hvor man stilte spørsmål på den ene siden, kan Norge gjøre en forskjell? Og på den andre siden hvor har vi interesser. Og hvis dere ser den tabellen fordere, så vil dere jo se fordere ett hjørne hvor vi har interesser og kan gjøre en forskjell. Der ønsker vi jo å ha de fleste av de saksområdene som påvirker oss. I den helt andre ytterligheten har vi de områdene hvor vi ikke har interesser og ikke kan gjøre en stor forskjell. Hvis vi bruker krefter der, så kan vi jo spørre om vi har organisert oss godt neppe. Og så er det to mellomkategorier som er interessante. Den ene er der hvor vi har åpenbare interesser, men ikke egentlig klarer å gjøre en forskjell. Der ligger jo utfordringen. Hvordan kan vi skape oss virkemidler, handlingsalternativer till å påvirke et område hvor vi virkelig har interesser? Og så er det ett siste felt som alltid har vært spennende i norsk utenrikspolitikk, et område hvor vi kanskje ikke har interesser direkte, men vi kan gjøre en forskjell. Har vi da likevel interesse av å gjøre det? Type hvis vi bidrar til fredsavtalen i Kolumbia, det er ikke en direkte norsk interesse. Men jeg mener at vi har kunnet gjøre en forskjell der, og det kan ha betydning i en litt større sammenheng å bidra på det området. For meg er det nyttig å ta med den tilnærmingen in i diskusjonen om de store endringene som skjer rundt oss nå. Og Russlands angrepskrig og Ukrainas forsvarskamp selvfølgelig er utgangspunktet for et europeisk veiskilde. Og Norges holdning er klar. Vi fordømmer denne krigen. Vi gir støtte til Ukraina nå også med våpenhjelp, et Nansen-program over fem år. Og som president Zelinski sier til meg, det er generøst at Norge stiller opp med det, den hjelpen og den støtten. Men det viktige er fem år. Budskap om at det er en termin men det er fem år å vare i støtte. Og det opplever jeg også fra allierte og partnere, at her har Norge vist en vei som jeg tror blir viktig i forhold til det politiske Ukraina. Demokratiene står sammen. Vi har fått en ny, hard grense i Europa, og vi lever konsekvensene. Kostnadene det har, for Norge er det jo i den store sammenhengen, alt sammenlignet med Ukraina, helt minimale, men det er altså slik at, vi har oppsummert i norsk-politiske termer at det vi nå bruker på Ukraina-relaterte ting i vårt budsjett, kunne grovt regnet finansiert alle regjeringspartienes valgløfter i ett. Og de er moderate, dere, men uh, ja, likevel det sier, noe, det sier noe om betydningen. Flyktningene som kommer uh, i fjor uh, har gått veldig bra. Det kan bli vanskeligere i år, år to, og hvem vet om det er et år tre og hele utfordringen for hvordan vi skal tänke forsvar. Alt dette er nødvendig, men min oppfordring til Norge nå, når vi diskuterer dette, la oss holde hodet kaldt og være i stand til å vurdere også interesser, holdninger og verdier, og også forstå. Jeg tror det er helt avgjørende at vi forstår vad som skjer i Russland, vad som er drivkreftene. Det å forstå er ikke det samme som å være enige med eller samtykke men det er å forstå hva drivkraften er. Og da vil jeg sitere en av de beste bøkene jeg leser, om igjen og om igjen. Den er kort, og den er liten, og den er oversatt i norsk. Og det er Timothy Schneiders bok On Tyranny. Med 20 lærdommer fra det 20. århundre, som er viktig for det århundre vi er i nå. Og når vi skal ha denne gjennomgangen av de forskjellige temaene i dag, et spennende program, men i diskusjonen fremover, la meg sitere en av budskapene fra Snyder, professor på Yale, ekspert på 1930-tallet, som er veldig tydelig på at historien aldrig gjentar sig, men historien informerer om en del viktige lærdommer. Han skriver, «Believe in truth. To abandon facts is to abandon freedom. If nothing is true, then nothing can criticize» power, because there is no basis upon which to do so. Så la oss være, uh, uh, ha et varmt hjerte og et kjøle i hodet når vi da vurderer uh, Norges interesser rundt dette. Vi må unngå å bli noe som er lett i norsk debatt, nemlig løypekommentatorer. Kommentere hva som skjedde siste uke, siste måned. Endringer i bild i Ukraina, litt mer i Donbass, litt mindre i Luhansk, hva skjer på det området? Vi kommenterer og ser. Men hva er konsekvensene for Norge av det som skjer? Vi må ha en grunnleggende diskusjon om vårt forhånd til Russland. Og det er et stort tema som kommer til å vedvare, fordi den situasjonen er dynamisk. Vi kan ikke velge vår geografi, fortsatt kan vi holde foredrag og se si at Norge har levet i, Russland, i fred med Russland i tusen år. Vi er det eneste nabolandet Russland ikke har vært i krig med. Men vi har også strategisk beliggenhet til ett land som åpenbart ikke er forutsigbart slik vi hadde ønsket tilbake i refleksprosjektets tid. Og vi er altså en stor ändring om å forstå de endringene vi må bruke av norsk og internasjonal russlands kompetanse til å forstå hvordan det naboforholdet utvikler seg. Jeg er urolig for at noe debatten som helt åpenbart fordømmer Russlands krigshandling, har en forlengelse som minner om å klippe Russland ut av kartet. De er ikke der mer. Det er feil. De er der, og de kommer fortsatt til å være en europeisk, geopolitisk størrelse som er vår nabo. Men mine kolleger, som er grenseland til Russland, har jo alle sine fortellinger om sin historie. Jeg siterer ofte Estlands statsminister, Kaya kallas som forteller om sin families historie. Fra å ha vært deportert til Sibir, hun er statsminister i et naboland. Jeg har ikke den familiefortellingen som norsk statsminister, men vi må sammen jobbe med å forstå Russland, vad det betyr å være NATO-allierte, hva beroligelse og avskrekking betyr i den nye situasjonen vi er i nå. Og den er dynamisk, den er ikke gitt en gang for alle. vad er norske interesser? Hvor kan vi gjøre en forskjell? Så er det behov for en grunnleggende debatt om forholdet vårt til Europa. Og der er jo i løpet av det siste året helt åpenbart energi den store driveren. Og det var interessant at det første besøket av EU-kommisjonens president i Norge siden 2011, det fant sted på fredag. Og det var til Troll A-plattformen i Nordsjøen. Og Ursula von der Leyen sa at Norway has been an incredible precious partner and friend to the EU gjennom dette året. Og det er viktige veideord fra en eh, kommisjonspresident som også kommer fra Tyskland. Tyske gasslagere denne vinteren ble fylt opp på grunn av norsk gass, og hun sto på en plattform som leverer 10 prosent av EUs daglige forbruk av gass. Men det er mer enn det, det er jo slik det at Norge nå er den viktigste leverandøren fra ett demokratisk land til Europa, som kjøper gas fra alle mulige kilder, leverer over 30 prosent. Men i forhold til Tyskland så ser vi jo hvordan vi nå får et industri, energi-industrielt samarbeid som handler om hydrogen, som handler om CCS. Tyskland har snudd i synspunktet på CCS og disse spørsmålene i løpet av et år. Og fornybar land Norge får en stor interesse i forhold til landene i Europa. Sammen så er vi nødt til å nærme oss den amerikanske Inflation Reduction Act på en meningsfull måte. Og Norge må gå igjennom hva det betyr. Hvor kan vi gjøre en forskjell i forhold til dette? Hvor har vi norske interesser? Og hvor bør vi vie interessene for dette? Jeg er helt åpenbart sikker på at energirelasjonen er en hovednøkkel til å forstå vårt forhold til Europa, våre muligheter til å påvirke og være til stede der. Så blir det en interessant diskusjon om balansen mellom Europa og NATO. Og jeg er jo helt enig med NATOs generalsekretær, som jeg skal møte formelt mellom Norge og NATO på fredag i Bryssel, i å si det at tanken på at EU skal bli erstatningen til NATO, er feil. I noen europeiske hovedsteder går det tema. 80 prosent av europeisk forsvarskapasitet ligger i land utenfor EU. Storbritannia, USA, Kanada i hovedkilde. Men for Norge som medlem av NATO og nært associert med EU, så blir dette et veldig viktig spørsmål å diskutere fremover. Det tredje feltet mitt, som jeg håper vi får en diskusjon om der, er knyttet til Norden. Mange har jo hatt en nordisk drøm, helt siden 50-tallet, forsvarsunion, samarbeid, mange av de drømmene varte alt for lenge i noen sirkler, om at det var et reelt alternativ. Nå er disse kortene spilt på nytt. Med Sverige og Finland på vei in i EU, så får vi et helhetlig geografisk område fra norske ner ned til Østersjøen, innenfor en allianse, interoperabilitet. Store muligheter til å tenke samordning mellom landene i Norden. Men samtidigt også et annet, bildet sett fra Russland, om hva de er, har rundt seg fra Atlanterhavet til Østersjøen. Forlengelsen av det, når vi nå overtar formannskap i Arktisk Råd, hvor Russland fortsatt er medlem, men ikke deltar, det er jo hva blir visionen for nordområdene? Hva blir arbeidsforutsetningene for nordområdene i de årene som kommer? Vad gjør vi med barens sekretariat, barens samarbeid uten Russland? Og svaret for mig på det er at mens vi venter på det svaret, så er det Sverige og Finland. Bruke kreftet på hva det betyr, svensk, norsk, finsk, samordning, industrielt, energipolitisk og forsvarspolitisk i nord. Det ligger enorme utviklingsmuligheter og utfordringer på energisiden, med store industriprosjekter i Finland, særlig i Sverige, men også i Norge. Og vi vet fra vår egen debatt at hvordan vi skal få tak i den kraften, hvordan vi skal fordele den, hvordan vi skal utnytte de mulighetene vi har til å være en del av dette grønne skiftet fra nord, kommer til å by på store utfordringer og muligheter. Men i det bakgrunnsteppet så vil jeg tilbake til mitt første punkt. Russland er der. Og vi kan ikke en gang for alle gjøre Putin-regime definerende i forhold til hva som kommer til å bli tankene våre om den relasjonen på litt sikt. Det er viktig å si at regimen som nå sitter, er ansvarlig for den krigen. Og vad som kommer i ettertid, må vi opprettholde en tanke om hvordan vi på riktige tidspunkter kan komme tilbake igjen til mer normale relasjoner på en balansert måte. Det siste jeg vil si fra et norsk perspektiv, hvor kan vi gjøre en forskjell, hvor har vi interesser? Vi har interesser at det bor folk i nord. Så i innerrikspolitikken så blir dette svært viktig, og da vil jeg avslutte med det. Jeg hadde en lapp i min skuff i utenriksdepartementet. Anniken, jeg tror den har blitt borte på veien siden du kom. Men der sto det, og jeg har det med mig fortsatt. Utenrikspolitikken mål, det er å gjøre innerrikspolitikken mulig. Og det er en større og mer krevende dagsorden i dag. Hvordan utenrikspolitikken skal gjøre det mulig for oss til å ta valg for velferd, arbeid, utvikling, oppvekst, eldreomsorg i Norge i dag. En del av utenrikspolitikken som betyr at vi nå bruker rundt 50 milliarder kroner knyttet til Ukraina, er ett et eksempel på at utenrikspolitikken har noen nødvendigheter som begrenser noen muligheter i innenrikspolitikken. Men en forlengelse av det da, for å avslutte, og da er jeg tilbake igjen til klimarapporten fra går. Vi skal nå våre klimamål, det er en internasjonal forpliktelse Norge har påtatt seg, og de tallene er klare. Men hvordan vi når dem, er jo avgjørende for om vi bidrar utover det Norge er. Hvor har vi interesse? Hvor kan vi gjøre en forskjell? Så hvis vi nå lykkes strategisk med å få fangst og lagring av CO2 til å bli noe som Europa etter hvert velger å gjøre, og det blir etter hvert kommersielt lønnsomt å fange og lagre CO2, så har det klart det har enormt mye større betydning enn bare at det skjer i Øygarn og den Light. For hvis dette blir en mulighet for Indonesia, India, Brasil, eh, nå er CCS inne i Bidens klimaplan, så har det storstilt betydning. Hvis vi lykkes med å bruke gass, hvor vi har renset for CO2 og laver hydrogen, så kan det også bli en väldigt viktig del av vår energirelasjon med Europa i årene som kommer. Så norske mål kan ikke bare handle om å nå norske internasjonale mål. Det må også tenke et skritt til, skritt til. hvordan bidrar vi bidrar i den internasjonale sammenhengen. Så kunne dette innlegget handlet om Afrika og Latinamerika og hele verden, som jo er interessant og i bevegelse og endring. Men min appell er da igjen, «Believe in truth, to abandon facts is to abandon freedom». Vi må ta utgangspunkt i det, og vi må stille oss spørsmål i en tid som er nå, at Utenrikspolitikken ligger fast. Det må ikke bli en sånn fast ratt som nærmest er låst. Men det er en tid for å virkelig gå igjennom hvor instinktene og refleksene og interessene våre er. Og derfor så mener jeg det en glede å ønske velkommen til respons anno 2023. Takk for oppmerksomheten. efter tinlöpet lite grann så egentligen skulle det vara i stålligt program att jag skulle snacka med tröme statsministern först så skulle de andre komme upp men jag bara lurer på för att hålla oss till schemat vi ska bara invitera upp de andra allredan med en gång. Jonas tusen tack för inlägget men då listönske Christian Wenbruskår upp på scen som er en chef för ett rättningsskola men också nästledare i försvarskommission så ska levera sin rapport typ i bynnesmaje. Og nummer to er eh, Hanne eh, Skartved, som er politisk redaktør i Norges eh, største, mest, mest vikt viktigste, <laughs> <laughs> verdensgang, VG. Og til slutt, sist men ikke minst, eh, vår tidligere NUPI-kollega og tidligere professor på LSI, nå direktør på Polagda, Fritidsfinansinstitutt, eh, Ive B. Neumann. Vær så god. Så gir vi en applaus til de, og en Eh, Og så kan eh, disse her kaste seg over deg, eh, Jonas. Men jeg kan få et eh, spørsmål til å begynne med. Bare sånn. Eh, du, du snakker om interessene. Eh, det er også spørsmål om kapasitetene. Eh, det kan ha beslutninger. Eh, det er ikke liksom bare linjer, men også hvordan du forflytter ressursene innad. Eh, investere mer i forsvar, mindre i sikkerhet. Nei, mindre i velferd. Hvordan ser du på disse tingna det du nämnde att du ska møte NATO och på fredagar men en av de tingna är liksom Norges bidrag ekonomisk resursallokering till säkerhet försvar Ja det er ju uppenbart påverkat av detta den kan vi ju se i sån termer det må ju styrkas då kommer två viktiga kommissioner då försvarskommissionen totalberedskapskommissionen civilsida militärsida vi har jo styrket gjort en del viktige grep. Jeg vil se si at det Norge nå begynner med militær støtte til Ukraina, det er også en del av styrket forsvars total sammenheng, fordi vi definerer det ukrainerne nå står i som også viktig for vår sikkerhet. Men sett i et perspektiv fremover, så er det helt riktig. Og så kan du jo si, hvis vi tar innriks og utenriks, jeg pleier å si at alt som produseres over tid går ned i pris, bortsett fra på to områder. Og det er på helseteknologi og forsvar. Og det er to områder hvor vi trenger mer. Så der ser vi litt av hvordan kaka skal fordeles. At det kommer til å kreve da politisk valg. At hvis dette blir viktigere, og det gjør det, så må noe annet bli mindre viktig. Og og vi må skape mer betydningen av at vi skaper samtidig. Så mener jeg at vi da, når vi skal holde hodet kaldt, så må vi ikke nå falle inn i en sånn form for psykose av at bare liksom prosentene øker, og vi kan måle det, så er vi sikrere. For det krever både materiell sikkerhet, form av forsvar og utstyr, og der er jo dette med at vi også har nye investeringer, at vi håller investeringstakten i nytt utstyr oppe, viktig. Men jeg er opptatt av at vi, det er en litt sånn tendens i, på vei inn i år 2 etter Ukraina-krigen, at nærmest for hver så er det liksom mer volym av materiell, og så er vi sikrere. Vi trenger mer volym av materiell, men vi trenger også en ordentlig, grundig samtale om den, den sikkerhetsården vi skal være i. Og da må jeg bare minne om historiske lærdommer, hvordan du leser tilbake historien, hvordan i 1941-42 så begynte man i Storbritannia og USA å diskutere hvordan skal Europa skal se ut etter krigen. Og I dag så virker det ganske opplagt, men i 1941-42 var det høyst usikkert hvordan den enden kom til bli. Så vi må ikke miste evnen til å tenke på hvordan en europeisk sikkerhetsstruktur kan se ut, også i fremtiden. Siste fra mig og så gir jeg ordet til Hanne. Det er bare et spørsmål om en personlig refleksjon. du ser på hva Olof Scholz gikk på talestolen et par dager etter innovasjon, og snakket om zeitende. Du hadde en veldig dialog med Finland og med Sverige og NATO. Så de har gjort radikale endringer. I Danmark så har de endret sine opt-outs, eller sine forbehold på forsvars- og sikkerhetsbøttinget. Og når du snakker i dag, Jonas, så snakker du på ene siden om uh, refleks. Vi har vært her før i 2006. Det sånn element av en slags øvelse, en slags løpende evaluering. På måte. Og så refererte du også til uh, Holst og med en slags mer radikal brytningstid. Hvor, hvor tenker du? Du skal ikke være historiker, men du er jo politiker, men tenker, liksom, er vi på en måte, går det i dette prosjektet og hvordan du ser på, er vi fundamentalt riktig rigget på en måte? Og du skal bare justere det, eller har du en slags ubehag om at det er noe jeg har lyst til å mer med? Du nevnte to-tre punkter på slutten. Er det er jo du har på, som du vil... <hå> Nei, nei, jeg bare tenker på hvilken liksom, grad av radikalitet du egentlig ønsker å drive ting, og sånn sånn, ja. Nei, men, men det er klart at... Uh, Eller grad grad tilfredsevne hvor det er en. Funker det nordiske samarbeidet? Funker partnerskapet med Europa? Eller ja, funker altså, jeg... EU-NATO-sang? Er vi riktig rigget? Er vi rigget til et amerikansk presidentvalg i 2024, så kan det se annerledes ut. Eller vi ikke? Du er aldrig aldri, aldri ferdig rigget for vad morgendagen kan bringe. Det tror jeg du må ha med som erkjennelse. Og vi må ha den diskusjonen. Den diskusjonen som ofte kommer i ifølge av dette for Norge, er EU-medlemskap eller ikke med EU-medlemskap. Jeg har ment att det er ikke et, et, et, et spørsmål som gir svar på det vi står i idag. dag. Derfor ikke det ikke noe har pushet. Jeg tror det er et tema som fortsatt er dypt polariserende i Norge. Jeg tror at det å ha polarisering i Norge i den tiden vi er i i dag, Veiet opp, det tror jeg er uklokt, men, men forlengelsen av det som jeg nå sier, det er at vi, vi er nødt til å jobbe for et mye nærmere, eh, fortrolig eh, strategisk forhold til Europa og sentraleuropeske land. Det mener vi har drevet med det siste året. Betydelige endringer eh, i forhold til særlig Tyskland, særlig EU eh, totalt sett, særlig Norden Baltikum. Vi har stått veldig nært Sverige og Finland i deres overgang. Jeg tror det er Norges erfaringer som NATO-medlem og nabo til Russland har vært veldig viktig for Finland i deres reorientering. Mm. Men jeg tror holdningen må være at det er noe stor bevegelighet i dette, politisk. Men så er det jo for meg alltid en læresetning at geografien endrer seg mm. Den ligger fast. Mm. Så, så er interessene i forhold til hva, som, hva Norge gjør for Ivaritas interesse med vår geografi, det er en del områder kaller egentlig på att vi skal holde fast med en del ting. Jeg mener jo fortsatt det med lavspenning i nord, til ulike tider og i ulike sammenhenger, har tjent Norges interesse bra og vært mulig å håndtere på en klok måte. Det, men det medfører jo blant annet, jeg mener jo at lavspenning for Norge i nord, understreker betydningen av at Norge har i nord. At Norge kan gjøre viktige oppgaver i nord, som ikke da blir liggende åpne for at andre begynner å fylle dem. Og det krever jo ting i, i vår egen politikk og med våre kapasiteter. Mm. Okej okay, Hanne, du har helt sikkert lyst til å gjøre noen om utenrikspolitiske utsyn og hva du har hørt fra, fra statsministeren. Jeg synes det er interessant når Støre sier at den ny EU-debatt vil være polariserende. Eh, vi har jo levd veldig beskyttet i Norge, mer enn noen andre europeiske land, tror jeg, både på grunn av økonomi og fordi vi ligger der vi ligger. Så når det kommer en krig i Europa, så tror jeg ikke vi er i stand til ta inn alvoret. I like stor grad som andre. Vi snakket jo sammen, Brøsgård, nylig, hvor du sa at når du reiser i andre europeiske hovedsteder, så er alvorlig mye tyngre inne. Og så har vi en situation hvor det blir, eh, Russland som invaderer et land, Sverige, Finland, tar en helt ny debatt, nyorienterer seg fullstendig i forhold til sin allianser, sin internasjonal tilhørighet, søker om NATO-mellenskap som ingen hade drømt om for bare to år siden. Uh, og da er mitt spørsmål første til stør Større, så til de to andre. Er de sikkerhetspolitiske argumentene for et norsk EU-medlemskap sterkere nå enn de var før, ja, for to år siden? For det første vil jeg si at det, det å si at fordi de søkte medlem der de ikke var medlem, så må vi søke medlem der vi ikke var medlem, det er jo en feil tankegang. Altså det er jo fundamentalt forskjellig å bli medlem av NATO som har en sikkerhetsgaranti, en kollektiv sikkerhetsgaranti. Jeg snakker mer om å ta en ny, eller ta en ny debatt om ja, hvor vi hører hjemme. Altså, for meg personlig så mener jeg at det er sikkerhetspolitiske argumenter for å være medlem av EU. Det er alltid ment, og jeg mener det fortsatt. Spørsmålet er er det, det, er, er det svar i det i dag som kommer til å... Er, altså, det, det å sette i gang den prosessen nå, bruke kreftene våre på det nå, i det vi står i, med, med, med uklart utfall, det mener jeg er slik står i nå, at det er ikke riktig bruk av krefter. Det å forsterke det økonomiske, strategiske, energipolitiske samarbeidet vi har integrert i Europa, det tror jeg det er bred enighet om i Norge, og det gjør vi. Så det, det sikkerhetspolitiske, knyttet til økonomi, energi, like rettigheter, det som EØS-avtalen gir oss, gir oss ikke samme innflytelse og medlemskap, men det gir oss en fundamental tilknytning til økonomi og arbeid, det mener jeg er riktig å gjøre, og det, det trapper vi også opp. Huskar, vad tänker du? Ja, jeg tenker at det som er uh, viktig å tenke på i forbindelse med EU-spørsmålet, er særlig den komplementariteten som eksisterer mellom EU og NATO i sikkerhetspolitisk forstand, og at dette er to helt ulike stølser uh, i uh, den sikkerhetspolitiske dimensionen der EU står i en helt annen posisjon i forhold til å håndtere andre typer trusler, det mange kaller for eksempel sammensatte trusler, mens NATO på sin side jo er oppsatt og rustet for å håndtere tradisjonelle sikkerhetspolitiske militære trusler. Så I forhold til Norges tilnærming så bør det også handle om hvordan styrke samarbeid med EU knyttet til disse andre typer truslene, hvorvidt det bør være en diskusjon om på en rent norsk medlemskap eller ikke. Det, det vil jeg ikke blande meg opp i, men jeg tänker at den komplementariteten er veldig viktig å vektlegge. Norman, hva tenker du? Støre nevnte at uh, vi skulle kommentere, men se på konsekvenser. Så I stedet for å se på støtten til EU fra dag til dag, så kan vi se på vad som kan føre til en forandring i dette. Um, eh, hvor statsministeren sa altså at det uh, er vanskelig å sette navn på vår tid. Men det vi vet om denne nye tiden, det er at den ikke kan hete den kalde krigen. For den kalde krigen det var en global clash. Den clashen vi har mellom Europa og Russland nå, det er først og fremst clash, den globale clashen med USA og Kina. Hvis den globale clashen er mellom USA og Kina, så er USAs hovedinteresse mot Kina, ikke mot Europa. Det betyr at det er mindre interesse for NATO. Vi har en situasjon hvor et av de to store partiene i USA rett og slett ikke lenger er veldig orientert mot NATO, hvor flere ledende republikaner utvikler sterk skepsis til NATO, da må Norge spørre seg, er NATO en fullveidig garanti for en sikkerhetspolitikk i 5, 10, 15 år fremover? Hvis det ikke er tilfelle, så må spørre seg over alternativene. statsministern avskrev nordisk samarbeid som ett et eget alternativ. Det er enig i. Jo mer vi kan samarbeide med nordisk, jo bedre er det, men det må være innen andre rammer. Vi kan ikke gå alene. Så hvis NATO da skulle bli svakere, så har vi bare et alternativ, og det er Det er EU. Jeg er også fullstendig enig med statsministeren i at den nye EU-depattet- ville være polariserende, men jeg ser ikke noen vei ut av mm. Du nevnte Kina. Eh, det spiser seg mer og mer til mellom USA og Kina. Blir både Norge og Europa på et tidspunkt tvunget til å måtte velge- å ta side enda mye tidligere enn vi gjør nå? Større først. Ja, det er jo, hvis det skulle komme til- uh, uh, en fundamental konfrontation altså en, en krig. Det jo, når du leser amerikansk litteratur, så kan du jo, fra et europeisk perspektiv- bli overrasket over å si at dette blir at man i, I 26, 27, 28 så er sannsynligheten for at du får en krig over Taiwan stor,- og da kan er det sannsynligheten for at USA kan komme en situasjon. Det jo, jeg tror mange i Norge vil si at liksom, er, det, er det virkelig? Er det mulig? Men det diskuteres som en mulighet. Jeg men jo at NATO har i sitt strategiske konsept formulert seg ganske klort, klokt om dette. Russland er, er enige med, med, med Neumann, den regionale uh, utfordringen, der der skjer det en, en, en, også en varm krig på vårt kontinent, mens forholdet til Russland er et mer konkurrerende, uh, Kina er et mer konkurrerende element, og jeg er, vil avvare veldig mot en sånn tankehank på si at nå hiver vi Kina i den potten også, og si og Putin er i Moskva, og der er mot dem vi er. Kina er autoritært, det er et annet, annet styresett, det er grove blod på menneskerettet, vi må være helt klare på det. samtidigt er Kina verdens nest største økonomi, og en av de store oppgavene vi skal løse innenfor energi, klima, ny teknologi, bør ha Kina inne. Og, og det tror jeg også er hovedtilnærmingen som også nå gjør seg i, i USA. Men eh, det som skjedde med den forrige amerikanske administrasjonen var jo at Trump eh, tok tiltak både mot Kina og Europa. I en situasjon hvor Europa og USA bør på disse temaene knyttet til handel, menneskeligheter, stå sammen. Eh, og da mener jeg at, eh, at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi må velge. Eh, og det vet du at hvis det, til, hvis det kommer til den kritiske streken at vi må velge mellom USA og Kina, så er det med over at lantra vi har tilhørighet. Det handler jo om å håndtere den verden vi er i, og håndtere hvordan disse spenningene utvikler sig. Og det mener jeg vi må da gjøre sammen, og ikke bare tänke på det som en sånn konfronterende krise. Samtidig er det en grunnleggende konflikt nå mellom demokratier og vestlige verdier, eller våre verdier, og det autoritære verdene som gjør mye for å undergrave demokratiet. Det ligger jo sammen med ja, konflikten som men, er nødt til men, men, men jeg sa det i min inledning som en, en, en, en rekke til demokratiene er under press, menneskeligheteter er under press. Men hvis du da bare, hvis jeg nå ser ikke at du sier det, men er svaret for demokratiene når de da er under press og går til krig mot de som er autoritære? Nei, det er jo ikke tilnemmingen. Vi må ha vår, vårt hus i orden slik at vi kan forsvare oss. Og det vi må bruke enda mer bevissthet på, det er jo forsvare oss mot også ikke-militære trusler som underminerer oss genom aggressiv etterretning, cyber, destabilisering, alt det som skjer på den agendaen. Det er jo der vi virkelig må få fra totalforsvarskommisjonen og andre en øyeåpner til folk hva det betyr, hvordan det er til stede i vår hverdag. Det er noe av det også Timothy Schneider er opptatt av, at det en, en enorm civil beredskap som, som vi trenger å, å, å vekke for det. Det er ikke et militært svar på det utenvidet. Russkar, bør vi velge? Eh, ja, mitt svar er at ja, jeg tror vi vil bli satt i stadig mer krevende situasjoner, og under stadig større press eh, i lysa den eh, konfrontation som utvikler seg mellom USA og Kina. Jeg tror ikke nødvendigvis den konfrontationen vill utvecklas här till att bli en sån ren en måte, ja, man snackar om en decoupling altså en deling av världen i to. så långt tror jag inte det vill gå men jag tror att konfrontationen både den militära den teknologiska den ekonomiska kommer till att pressa fram vanskliga val också för Norge och för Europa og i den sammenheng så tänker jo jeg også at vårt forhold til Europa kommer til å være viktigere og viktigere og mer og mer avgjørende i forhold til hvordan posisjonere sig i denne konfrontasjonen og også i forhold til den amerikanske øktetilstedeværelsen mot stillehavsregionen, som igen vil kreve mye mer av Europa, at Europa selv tar ansvar for sin egen sikkerhet, og evner å ivareta sin egen region på en bedre måte. Jeg tror ikke nødvendigvis at USA vil forsvinne helt fra det europeiske teatret, Jag tror amerikanere vil fortsette å være involvert og interessert i NATO, men de kommer til å forvente at vi og Europa tar ett mye større ansvar i vår egen region. Neymann, hva tenker du? Jeg tenker det samme. Og det betyr jo også at jo mindre interessert USA er i Europa, jo mer må Europa tilby. Og som statsministeren understreket, det er ikke nok å tenke prosenter i forsvarsbudsjett her. Man må også tenke mer spesifikt om de militære, men man må også tenke om, uh, på selvpålagte begrensninger, for eksempel. De kommer vel til å ryke. Hvis vi skal holde USAs interesse ved like, så må vi legge noe mer i potten. Og det kunne være greit å tenke gjennom hva vi er villige til å gi av ja, baser. Sist jeg sjekket hadde USA baser i 140 land. Hvorfor ikke Norge? Der er det en interesse. Skal det da være ekstra territorialitet på de basene? Altså, skal USA kunne håndheve egne lover internt på de basene? Det er en del av den så såkalte sofaen, altså den regelen som skal gjelde for slike baser, og så videre. Her er det en del saker og ting som jeg tror kommer til å komme uh, som henvendelser fra amerikaner fremover, i byte mot mer interesse. Dette blir veldig det greit se på. Rike baspolitikken større? Nei, det er ikke jeg enig i, men, men uh, uh, vi, det er jo i norsk grunnlegging interesse å legge til rette for at allierte kan trene, øve og være til i Norge. Det ser annerledes ut i dagen enn de gjorde for 20 år siden. Og de avtalene vi nå har inngått, nå ska amerikanerne investere betydelig i noen av de forhåndsposisjonene de har i Norge. och det er bra. Det hade sett annerledes ut for 20 år siden. Men tilbake til dette bildet som jeg har hørt så lenge har vært med i norsk politikk på at det er et øyeblikk hvor amerikanerne bort fra Europa. de er ikke interessert de går mot Asia. Det at de går mot Asia, det tror jeg er riktig. Men jeg tror selv under Trump, med hans retorik økte jo amerikanerne sitt nærvær i Europa. Og det for et land som USA og ha da 29 europe eller 28 europeiske land som er innenfor en allianse, interoperabilitet til stede og der de det er de med størst kapasitet i riksland i verden og si at det bruker like de tid på. Det er ikke sannsynlig måte å tenke på. Det at de kommer til å forvente mer i Europa, tror jeg er riktig. Men for Norges del, for den strategiske beliggenheten Norge har, vi, tror jeg kommer til å være i overskuelig fremtid at stor strategisk betydning for USA. Nordområdene, tett på det russiske kjernefysiske uh, arsenal, Kina som engasjerer seg i Arktis, isen som smelter, alt det som skjer på klima, kommer til å gjøre at uh, interessen for det og Norges rolle i det, hvis vi gjør våre ting på riktig måte, kommer til å gjøre at vi fortsatt har uh, stor mulighet til å holde den relasjonen uh, godt eller like. Nå sier USA at de definerer Kina som en dimensjonerende trussel, mens Russland er mer en umiddelbar trussel. Gjelder det også for Norge? Og hvis ikke, vad betyr den rangeringen fra amerikansk side for norsk utenrikspolitikk og for oss? Ja, det betyr jo noe hvordan vår nærmeste allierte definerer det. Og jeg kan forstå at sett fra et amerikansk perspektiv med sitt nærvær i stillehavetsregionen, den konklusjonen amerikanerne trekker er at det har aldri hent i historien at en et, et, en makt ikke omdefinere sin teknologiske og økonomiske kapasitet i politiske flytelser. Og det er jo det kineserne kommer etter å gjøre nå, etter en ha bygget opp den over tid. Og at det for USA med sine positioner verden over er dimensjonerende, det er ikke rart. Og det er jo dimensjonerende for hele verden at Kina er verdens nest største økonomi, kan bli den største, utslippene deres, måten de, de, de påvirker på. Men, men for norske handlingsalternativer, eh, sett fra Oslo, versus hvordan du ser det fra Washington, er to ulike ting. Men det, er klart måten, det som er dimensjonerende for USA, har jo også betydning for hvordan vi ser verden. Men, men det er ikke en til en, det forholdet. Ja. Fedrup? Dette med Kina. Jeg tror uh, liksom at uh, Kina er faktisk det største importlandet til Norge nå. Uh, Norge som en liten økonomi uh, med færre ressurser, kan ikke håndtere Kina på samme måte som USA kan gjøre det. Så vi må være i en annen situasjon. Samtidig så tror jeg det er veldig krevende for Norge å håndtere Kina alene. Så, så den grunnleggende situasjonen, og en kollega av meg så Nupia skrev litt om det, er om hvordan kommer Europa og USAs forhold til å utvikle seg i hvordan de håndterer Kina. Det ene er å tenke at det vil være en veldig tett koordinert politikk. Det andre er å si at de vil være en slags og det tredje er at vi vil være i en for konflikt i forhold til Kina. Og tror at hvis du ser over tid, så er det sånn at Europa i dag er veldig mye nærmere USA i sin kinapolitikk. Og Europa flytter sig etter USA. Så det er en klart mer europaskeptisk politikk. Og i Hurdal-plattformen skriver dere at norsk kinapolitikk i økende grad kommer til å være en slags nordisk-europeisk kinapolitikk. Och det tänker jag är ganska intressant politiskt utspel eh, som lå i hurdas plattformen. Och det jag tänker är det konkreta uttrycket för det? Ser vi det i forskningspolitiken, i investeringsscreeningspolitiken, liksom og, og, i alla dessa aspekter. Eh och men fredsavtalen ligger där på något sätt. Men sen har de smick inte blivit om det var ganske få som tror at den kommer då bli konkluderad på dette tidpunkt. Så, så det er jo en interessant spørsmål om, om Kina-Europa-aksen kommer inn på en annen måte. Blir frihandelsavtalen konkludert noen gang? Eller ja, det, er det lagt en godt ord? men er, det er ikke aktivitet rundt den nå, av mange grunder, som man kan forstå. med det er jo interessant se på en sånn 10-15 år. For 10-15 år siden så reiste store forretningsdelegasjoner med statsministeren i spissen til Kina, og undertegnet kontrakter. Var jo, da Scholz var på besøk, så var han noen timer og reiste ut igjen. Og Macron skal kanskje innom han nå, og, og, og Macron selv sier at vi skal fortsatt liksom ha kontakt med Kina, men det er på ett helt annet nivå. Og vi sier jo i våre åpne etterretningsvurderinger at det er to dimensjonerende etterretningstrusler mot Norge, det er Kina og Russland. Russland mer poengtert aggressivt, Kina på sin vanlige sånn teknologipåvirkningsjakt, og det får jo klart stor betydning for måten vi innretter vår politikk, og at vi gjør dette i en samordnet nordisk-europeisk sammenheng, sånn som vi ser i vår regjingsplattform, det er helt riktig, og det er sånn vi også bør gjøre det. Og det er et av de områdene hvor jeg tror den nordiske dimensjonen i den europeiske sammenhengen er veldig viktig for Norge, fordi vi, vi, vi snakker og tänker ganske likt med, med de nordiske hovedstederne om det. Ruska, hva tenker du om USAs rangering? Hvilke følger bør det få for norsk utenrikspolitikk? Nei, jeg vil jo vise tilbake til statsministerens kommentar om hvordan vi ikke kan sakse Russland ut av kartet. Det betyr jo at Russland er og forblir en dimensjonerende stølelse for norsk sikkerhetspolitikk. Og så er det åpenbart slik at Kina har kommet for å bli også som en dimensjonerende stølelse for Norge og det sikkerhetspolitiske landskapet vi opererer i. Og den konfrontasjonen, vi ser utarte seg nå, kommer jo i økende grad til å forme våre omgivelser de neste 10-20 årene. Så, så for mig er det åpenbart at denne eh, aktøren seiler opp som en sannsynligvis like viktig dimensjonerende størrelse som Russland, men Russland kommer til å fortsette å være sentral for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Når man tänker du noe rundt det? Här har vi en, en intressant sak, fordi... Eh, Russland är besatt av sin stormaktsstatus. Och en av huvudgrunderna, tror jag, till att Ryssland snurrar från väst till Kina, det är att västnen inte har erkänt Ryssland som en stormakt. Det försökte vi bland annat vid att utvidga G7 till G8, även om Ryssland inte hade något där att göra rent ekonomiskt, så var det en gäst. Det gikk ikke, for Russland greide ikke å kunne dimensjonere sin tilstedeværelse på en måte som andre kunne godta. Her har Russland et helt grunnleggende problem. Så snur man sig mot Kina for å bli godkjent som, som, som stormakt. Ett land på 147 miljoner ett land på den ene siden med en dålig ekonomi og en nedgående kurve, mot ett land på 1,4 eller noe mindre milliarder mennesker med en blomstrende ekonomi som er i ferd med å bli verdens største på den andre. Kommer Russland til å bli godkjent av Kina som en likeverdig part? Russland tror hvis det. Da Beijing skulle bygges om, så brukte Mao kartene over, over Moskva som mal for sin hovedstad. Det er neppe det som er sitsen nå. Jeg tror at Russland kommer til å bli like skuffet over mangel på stormaktsanerkjennelse i Kina som det var i Vesten. Hva betyder det for Norge? Det betyr at Kina kommer til å være- eh, råd, -"ikke rådløse", det er det gale ordet,- -"men like aggressive eh, som de var i vest- -"fordi de ikke får noen anerkjennelse derfra." -"Gryende aggressiv mot Kina fordi de ikke får noen anerkjennelse derfra." Det er en eneste respons på det, og det er isolasjon. Men samtidig dyp misnøye. Og det har den en halvisolert og veldig misfornøyd eh, store nabo,- det er ikke morsamt. Så vi kan vi förhålla oss till det? Hur rus som du beskriver nu? De nästa 10, 20 åren. Där tror jag att statsministern sätter fingern pang på det. Utrikespolitikens mål är att göra inrikespolitiken möjlig. Vi ska beskicka vårt eget hus. Vi ska passa på att vi ikke renoncerar på vår rättsstats og vår demokratiske standarder. vi ska passa på att vi inte blir spist upp innanifrån. Liksom det är tegn på att USA nå blir Altså, dette er en situation vi har vært i før. Jeg tar igjen et blad fra statsministerens innledning. Hvis man skal gå tilbake og se vad som skjedde efter rammeinskrig, så var det jo dette som var poenget med containment. Altså, den skulle ikke bare holde kommunismen borte, den skulle også passe på at demningen var i orden, med andre ord at vårt demokrati funket som det skulle. Det er det vi skal gjøre nå. Støren? Nei, dette synes jeg da er interessant. La, la Kina være Kina igjen. Man kan se si Kina er tilstedeværende i økende grad i arktisk interesserte. Det sies at den største ambassaden i Reykjavik er den kinesiske. Men tross alt så er det en ganske stor avstand. Den dimensjonerende makten for oss i Nord er Russland. Det bor folk i to land i Nord, i de sirkumpolære statene. Det er i Nord-Norge og i Russland. Det bor flere mennesker i Tromsø by enn det gjør nord for 60. breddegrad i Kanada. På 60. breddegrad går Helsingfors, Stockholm, Oslo og Bergen. Så kommer du over til Kanada, og derfra nordover bor det like mange som det gjør i Tromsø. Så det er nord i Norge, og det er på kola at folk bor. Russland er vår nabo. Det er de gamle ordtakene, 10-15 mil fra grensen, så er atomvåpenarsenalet. Det kommer til å fortsette. Det er der de tester sine moderne våpen. N Norge er NATOs øyne og øre i nord. Bare det jeg har sagt nå er en full arbeidsoppgave for Norge i de årene som kommer, å være til stede på det. Så jeg tror to ting. Vi er nøtter i våre kunnskapsmiljøer, og mange er her. Jeg ser også folk fra næringsliv. Det må være et samarbeid mellom næringsliv, forskning og politiske myndigheter. Det å ha et levende Russlands-program er avgjørende for oss. Vi må fortsette å forstå hva som skjer på innsiden, for dette kommer til å være i stor bevegelse. Nordområdene, havretten, hvordan stabilitet er i nord. Norge har alltid vært fremme på det, gode på det. Nå er det jo for de som de siste ukene har lest Høyestrettsdommer. Jeg har lest to. En om Fosen-saken, den er svært interessant. Men for å si det sånn, den slås kanske bare av den som kom i går. En enstemmig dom fra Høyestrett om den såkalte snøkrabbesaken. Det er ikke sikkert de leser den i alle hovedsteder, men vi er jo vant til å lese høyesterett som den, det den er, en vår høyesterett og uavhengig som trekker opp linjer for hvordan haveretten skal forstå sin ord. Dette, dette er kjerneinteresse for Norge. Så vi må nå også passe på når vi orienterer oss på hvor vi bruker kreftene både i hode og hvor vi investerer i kapaciteter, Hva slags marine skal vi ha i fremtiden? Hva slags fartøysstruktur skal vi ha til stede på, på havene? Så er det nordområdene som er det definerende. Så nordområdene og Russland må være hovedkomponenter i hvordan Norge ruster seg. Delvis er det på de materielle og kan regnes i prosenter. Men alt det som sitter i hoden og kunskapen og den samtalen vi har, det eh, blir veldig viktig også. Beklager, men nå er det sånn at her nede, så står det at vi har litt tid igjen. Ja, där den är folk Jonas, de ropar på mig og säger att vi små måste efter folkmolnet och löpa vidare. Men ta ett chansspörsmål för verkligt att det var. Eh, sån här, så går bestämmover men inte över den egen tid som statsminister, men sån är. Men han är brenn inne med lite småfrågor och för övrigt helt enig med större lästomen om snøkrabbe som kom i går. Det er også en veldig god innføring i smålbarrettslige spørsmål. Er det mulig å sammenligne det vi er nå med noen historisk tid? Og er vi i så fall nærmest 1914 eller 1939? Nei, altså det, jeg, det, det er jo et veldig alvorlig spørsmål. Jeg tenker at alle som er av historie vil jo tenke i paralleller. Jeg, og med de begrensningene der om historien gjentar seg, jeg mener jo at... Den boka som ble skrevet av Første verdenskrig, som heter Sleepwalkers, den handler om at man ikke søvner mot en katastrofe. Det er i hvert fall en påminnelse om at vi ikke bør gjøre. Og derfor er jeg opptatt av at debatten om krigen i Ukraina har noen påminnelser om noe som jeg blir urolig for. For de er på en måte en uke for uke eskaderende retorik en krig som på mode legger på seg og legger på seg av grunner som hvis du sitter i Kiev og styrer forsvaret av ditt eget land er helt forståelig. Og så sier jeg ikke men men si og så må vi tenke på hvordan hvordan er det detta Europa blir sene ut som følge av den krigen? Hvilke, hvilke ansvar har vi for å forsøke å for det mener jeg er et kollektivt ansvar. Krig er uforutsigbart. Det kan spille over og miste kontroll. Uh, og derfor så må vi også tenke på hvordan skal den europeiske sikkerhetsorden se ut, og, og, og hva har vi å, å, å spille med i forhold til det. Så på det nivået der sånn, så tror jeg det er mer eh, 1914 eh, paralleller enn nødvendigvis 1939 paralleller, men så tror jeg samtidig at det er farlig å bli fanget av de, av de eh, parallellene. Jeg har lyst på å si en ting helt til slutt, fordi det har du og jeg snakket om før, Hanne. <tøk> og jeg tror det var, nå har vi snakket om Kina og vi har om USA, men jeg tror det var Visst är det ta fel där. Yi som sa en gång det att vi har en tendens till att övervärdera Kina och undervärdera USA. Och når det kommer fra han så kan man lägga extra vekt på det uttalandet. Men jag tror det är riktig att vår kunskap om Kina är lite där. At vi blir starstruck av en enorm ekonomi och en leder som går igenom er valt och men, men Kina har enorma sårbarheter demografisk, økonomisk, som det er vanskelig for våre økonomiske analytikere å se, men enorme sårbarheter. Og USA, til tross for mange av sine politiske dysfunksjonaliteter, som vi har beskrevet over tid, har fortsatt en enormt innovativt potensiale. Så vi må, må liksom rekaldebrere oss litt i måten vi, vi nærmer oss dette på. En optimistisk avslutning. på veldig pessimistisk, og så litt optimistisk. Så optimistisk. Ok, tusen takk til alle sammen. Det var Sivit. Det var bara Sivit.